بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد كله كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ومن شر غاسق اذا وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد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 الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس, <الذي> في صدور الناس من الجنة وعسل